What more? إعداد إسلام ربنا إلى واصبر وما فنوك إلا إلا وسلم وبرك عليه مبتعك هيه مبتعك هيه يا حود صباح Zuba. What? 1 صلى والسلام والصديق و... و... و... و... جميل يا ام شوفو عليك يا سعد وف حلو خشته كلها ولا تحزن بلدي. سبحان الذي آه. أسأل الله يا جميل يا مش مهم سبحان الذي آه. أسأل اشتركوا oh ليل <تصفيق> ليل <تصفيق> دي تنكر على ابو الضيف قوي على ابو الضيف بقى كده كده الله وآتينا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الناس ما ما سمعوش؟ اصبر كين نحن حبيبي يا شباب عطيه What? Oh, my God. يقوي مالك يا ذرية من حملنا معه حلو، إنه كان عددا السلام <تصفيق> كان بيجيب لنا دي ازاي خليك حد اكيد <تصفيق> بي بيت اه